အလုံးဝင်းနေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ်ဗိုက်က instrument service ရတော့ဒီ s e ပင်း베 ပြန်လာမယ်ပြည့်ချင်ဟောပါเนาะအဲနိကျွန်တော်တို့ဆက်အတူပြုပုံတွေကိုကျွန်မစ်ပ Okay ဒီဆကြလလေမ Media နဲ့ကျွန်တမာသ အချိသိုခမကတက e a r c h နှပတကင်းိတ်မတြစ်ွားင်ကတေလရပအက်ြေားင်အေ်နေတာကောသပအကနမယ်တတရားဒါဆကတာ်ု i n s u m e n t นี่ကိနဲနပေါင်ပ dia dau gan ni 0 2 tinaru search ko yan nait mai tinaru di ma so yin di ma 0 4 lon bo no da so naw song lon a khu bo no yan tinaru she to mai so da 30 bo no tu ara timer ai ma phit tu de tinaru di gong ko na equal paw mai bo no 1 2 3 okay 30 yak da bi no 30 yak da tinaru di gong ko search lon lai ba mai okay ae di dai so tinaru ပြည့်တော်ပါပြီပေါ့เนาะ130နာမည်နဲ့ဘာကြီးက chainId ပါเนาะဒီတိုင်းอ่ะကျွန်တော်တို့ t e m တိားมั้ยကော်တို့်တတို့ဒနတောတိန်တော်တပြီးแပါတယ်แล้วော်တို့อ အပေါ် net သူရဲ့ပြီးသာပော်။ိုကျွန်တအတကာဖြပါတယပ်တေွန်တတိေော်တိပငီပပီ။တေြ်အတကူပကျးင်ပါတယ်။နက်ပက်် စီဗီညာနဲ့ sign နဲ့စပစီအသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန e l e t ကြည့်ရှုဖို့အတွက YouTube channel လေးကို like and share s u b s